12 хореографічних колективів Хмельницького та області демонструють танцювальні номери. Їх у програмі 34. Організував благодійний концерт на вулиці Проскурівська колектив Хмельницької дитячої школи мистецтв. Олені Володимирівні зробили операцію на головному мозку. Операція вартувала 150 тисяч гривень. Наразі ми збираємо гроші на подальше лікування і реабілітацію Олени Володимирівни. Долучився до акції і колектив бального танцю, каже його керівник Юрій Горобець. Це допомога нашій нашому другу, нашій колезі, людині, яку я вже знаю більше 20 років, яка виховує покоління за поколінням, і вона дійсно потребує до потребує допомоги, і ми не можемо лишитися байдужими. На заході присутня донька Олени Фурман Вероніка. Каже, у мами діагностували внутрішню мозкову пухлину 21 липня. 28 липня жінці зробили операцію. Зараз Олена Фурман досі перебуває у Києві в Інституті нейрохірургії, де проходить променеву хіміотерапію. Лікарі дають гарні прогнози, якщо, якщо все буде добре, якщо організм ну, піддасться лікуванню, ми на це надіємося, ну, і так воно і має бути. От то все буде добре. Вона відновиться через декілька місяців і має повернутися до звичного життя. Приблизна вартість лікування більше ніж 400 тисяч гривень. Це відео з індивідуального заняття, де Олена Фурман відпрацьовує з учнем «Рухи джайву. Інші діти наймолодші учасники ансамблю під керівництвом Олени Фурман вчаться танцювати вальс. Директорка Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Майя Онищук говорить, працівники їхнього закладу також планують допомогти Олені Фурман. Для цього організовують ще один благодійний концерт. Ми готуємо концерт 6 вересня у приміщенні обласної філармонії, тому що свого часу вона Макса років клала в розвиток Хмельниччини, культури Хмельниччини, в наших дітей і з її ансамблю випустили блискучі і яскраві особистості. Тому зараз наш час підтримати і настояти. За словами Майї Онишчук, у програмі концерту. О 18.30 в Великому залі філармонії буде розпочинатись концерт, де будуть приймати участь наші зірки, заслужені артисти України, діти, талановиті. Відповідно, будуть хореографічні номери і сам ансамбль. Гроші, які зібрали під час сьогоднішньої благодійної акції, волонтери передали донці Олени Фурман Вероніці, Тетяна Ворожцова Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.